وقلبي اللي غدا بطل وقلبي اللي غدا اصلح خلنا هالبيض شبانا خلنا هالبيض شبانا يا ناس لا تزعلوا النوار يا ناس لا تزعلوا النوار خلوها يسكن بمسكانا ♪ مسكن في مسكنة البار قال لي سراب لي أكثر عيوني خيل اسهرتني يا كحل العين اسهرتني يا كحل العين سهر لي حتى الاصحى سهر لي حتى الاصحى اسهرتني يا كحل العين اسهرتني يا كحل العين سهر لي يا حتى الاصحى سهر حتى <تصفيق> لو صباحي مايا انقسم قسمة والقرش مايا انقسم قسمة ما بين الراه وراه يا ما بين الراه وراه يا القرش مايا انقسم قسمة القرش مايا انقسم قسمة ما بين عيش من حق لجينا ثلاث شيو نسان واثنان تايوتا نسان واثنان تايوتا من حق لجينا ثلاث شيو من حق لجينا ثلاث شيو نسان واثنان تايوتا نسان واثنان تايوتا ما ريد مقنى ولا بغيات، ما ريد مقنى ولا بغيات، ودي على الكوف وزبدة مريد مقنى ولا مريد مقنى ولا ودي على الكوف وزبدة ما ريد ولا بغيات، ما ريد مقنى ولا بغيات، ودي على الكوف multimassus- so المطران بمرم والحاسد يقام في كده والحاسد يقام في كده ديرات المطران بمرم aba المطران بمرم والحاسد يقام في كده والحاسد يقام في كدا ومن المدينه عقاب الليل من المدينه عقاب الليل نبغى تبوكاش ماليا نبغى تبوكاش ماليا من المدينه عقاب الليل من المدينة جبل نبغى تبوك شماليا عساه ما يغير النيا عساه ما يغير النيا وقام يا ليله يا ليله حمامت طار هذا الحجلات يقول الحان يا ليله يا ليله ما وصلتني حماري يا ويزلانا يا ليله يا ليله حمامت طار هذا الحجلات يا يا يا ليله يا ليله أقطع العودة الاخضر كل فعلك حرام يا ليله يا ليله حرام تاقطع ذوات الخضر يا ليلي يا ليلي حمامتي فرهادت حق <تصفيق> لا تقول يا ليلي يا ليلي ما وصفتني أو من